Подружку Путіна, яку журналістські розслідування німецькі пов'язували з, з тими ж таки штазі, і яка так само, як і Шрьодер, насправді на повну потужність завжди лобіювала путінські інтереси. Причому в 2014 році, коли наші брехливі зміна малювали е, Меркель як велику подружку е, у, України, що от великий друг так допомагає там, і, так далі, і так далі, небагато хто включаючи нашу групу, включаючи Степана Ільковича Хмару, дуже чітко казали, що вона працює на Путіна. Причому, якщо ви згадаєте, 2014 рік, вже після анексії Криму, коли тільки відбувався підпал Донбасу, Меркель позапланово прилітає в Україну, і потім Порошенко дає наказ про одностороннє припинення вогню. І фактично українські збройні сили виходять фактично з порожнього Луганська, який вже готовий був до зачистки. Айдар знаходився вже на околицях, не, не зовні, а вже всередині Луганська був. А вся ця московська агентура, всі ті колаборанти, вони просто повтікали звідти, тому що розуміли, що їх зараз будуть випалювати. Порошенко дав цей наказ після прильоту Меркель. Це треба пам'ятати. Наказ про одностороннє припинення вогню. Ну і фактично насправді в такий спосіб ЛНР з'явилося. Чи якщо ми візьмемо там безперешкодний пропуск колони Гіркіна, це ж в такий спосіб насправді ДНР з'явилося. Чи знову ж таки згадайте Мінські угоди який так сильно хвалила пані Меркель. Мені дехто з глядачів каналу, який приходить сюди через те, що я об'єктивно, аналітично критикую Зеленського і його команду, мене критикує. як так? Чому ти так зневажливо говориш про Мінські угоди? Я всім ставлю спочатку одне запитання. А ви ті Мінські угоди читали? А вони говорять про Мінські угоди позитивно в тому ключі, що ну як їх же ж організував Порошенко, а Порошенко за Україну. От я ставлю перше запитання. Ви їх читали? Я ще жодного разу не отримав позитивної відповіді. Тому що якщо читали, будь ласка, давайте зараз ми потезисно, покроково розберемо всі Мінські угоди, які є зрадою України. І які дуже добре оцінила пані Меркель. Ну, звичайно, її Ваван з Москви напевно подякував за те, що вона допомагає Порошенкові протискати інформаційно зрадливі антиукраїнські мінські угоди, які підписав кучма від України, не маючи повноважень, і в яких взяв зобов'язання на Україну прийняти нову конституцію. Просто прочитайте ті всі тексти. Там з 28 зобов'язань 20 покладено на Україну, 6 на ОБСЄ. Ну, це і, і два на отих московських колаборантів. Ну, фактично одне і одне з таким напівневизначеним статусом. Просто почитайте їх особисто. От скільки років пройшло, а українці не читають. Стосовно багатьох речей це має місце. Стосовно того ж таки лендлізу, фантазії, там ще щось. От я буду говорити про Мінські угоди, опираючись на слова Кого? Експертів, журналістів, яким хтось платить зарплату? Ну, звичайно, якщо експерти і журналісти отримують зарплату від Порошенка, то вони будуть щось одне говорити. А прочитати особисто, проаналізувати, послухати таких, як Віктор Іванович Шишкін з його аналізом. Я, власне, свій аналіз базую на його аналізі, як я вважаю кращого правника в Україні. Ну, це насправді деталі, але, повертаючись до Меркель, Меркель так само зав'язана зі штазі. І а, оці приховані деталі, оця вся кон'юктура, вона насправді є дуже-дуже важливою. Причому я хочу тут наголосити, знаєте, багато хто впадає в оману, думаючи, що там, грубо кажучи, Меркель в свій час отримувала там мільйони доларів від Путіна в конверті, там десь на якісь офшорні рахунки, на щось, наше щось. В жодному випадку. Це далеко не так примітивно. Ще в 70-х, 80-х роках Радянський Союз почав інвестувати гроші на територію Європи, створювати спеціальні бізнесові структури, причому з допомогою тих бізнесових структур створювати партнерство з внутрішньоєвропейськими силами. І уявіть собі, що створюється спільна бізнес-схема між німецьким бізнесом, який потім фінансує німецьких політиків, і радянським, ну а потім московським. Що відбувається в результаті? В результаті є спільні підприємства, які зацікавлені на тому, наприклад, щоб перепродавати в Європі нафту і газ. І німецькі політики захищають насправді не інтереси Путіна. А свої інтереси, тобто інтереси тих, хто їх фінансує з числа е, німецької бізнес-еліти, тому що там все вже переплетено, там інтереси для того, щоб зберегти оці схеми, вони співпадають. От що дуже важливо. Причому це така диявольська схема, дуже гарно, дуже добре продумана. І я б сказав навіть, що певною мірою радянська, а потім московська спецслужба високопрофесійно її організовували. Насправді, саме за таким принципом, до речі, на території Європейського Союзу був запущений той же самий Семен Могилевич. І йому дали, насправді, ті ж самі спецслужби можливість розгорнути там бізнес. Бізнес з'явилися нові партнери, ще щось, ще щось, і так далі. І пішло, і поїхало. І отаке переплетення це така дуже, дуже насправді цікава річ. Це для того, щоб.